Tällä videolla näytän, kuinka teet Moodleen H5P-aktiviteetin. Ja sitten aion käyttää tätä videota H5P-interaktiivisen videon. Aktiviteettiin tausta Eli meillä on nyt tässä Moodle-kurssi, jolla on muokkaustila päällä. Ja täältä valitsen lisäaktiviteetti tai aineisto. Meillä on siellä heti H5P-interaktiivinen sisältöpainike. Painetaan siitä. Jonka jälkeen meille avautuu tänne sisältötyyppi valikko. Ja tämä on tämä H5P-editori. Täällä on ensinnäkin ylänavigaatio valikossa useita painikkeita, niin käydään vähän läpi, mitä siellä on. Eli ensimmäinen painike luo sisältöä, niin aloitat aivan uuden sisältötyypin rakentamisen, jolloin valitset sen täältä listalta ja huomaa, että tätä voi vierittää. Täällä on lisää näitä erilaisia aktiviteettityyppejä. Sitten voit etsiä niitä myös tietysti nimellä, jos tiedät, mikä aktiviteetin nimi on. Eli jos haluaisin vaikka... Uh, mark the words, niin voisin aloittaa kirjoittamaan tuolta Mark, niin se etsii sen tuolta valikosta. Sitten tuo toinen painike tuolla get shared content vie sinut tuonne H5P uh, OER-hubiin eli tällaiseen maailmanlaajuiseen sisältökirjastoon mihin voit itsekin jakaa H5P-aktiviteetteja ja aineistoja, jos haluat antaa niitä muiden käyttöön. Täällä on aika vähän tällä hetkellä vasta suomenkielistä aineistoa. Voit etsiä täältä kuitenkin aihe sanalla. Täältä voit selata myös kielellä, mutta valitettavasti täältä ei hirveästi suomeksi löydy. Voimme katsoa. Siellä on Samiedon kurssipohja, mallipohja ja sitten siellä on minun tekemäni H5B-tehtävät Moodlessa-esittely. Jos haluaa näitä käyttää, niin sitten valitsee tuosta. Valitettavasti tästä nyt ei kovin paljon saa. saa niin kuin, aa, sain esikatselun näköjään, että minkä näköinen se on. Ja sitten tosiaan, jos haluaa tämän käyttää, niin painaa tuosta Get Content, niin saa sen siitä käyttöönsä. Ja täältä sitten yleensä lukee vähän lisätietoa, että minkä tyyppinen aineisto on kyseessä. No nyt ei oteta tätä tuolta kirjastosta käyttöön, vaan katsotaan vielä nuo muut painikkeet. Eli siellä on painike lataa ja täältä voit sitten ladata, jos sinulla on tietokoneella joku H5P-tiedosto siinä tiedoston muodossa tallennettuna, niin tästä voisit sitten etsiä sen omista kansioistasi. Ja sitten taas, jos olet kopioinut jostain H5P-aktiviteetista sen sisällön, niin tuosta liitepainikkeesta voisit liittää sen siihen aktiviteettiin. Mutta nyt meillä on ideana rakentaa ihan uutta alusta asti, joten aloitetaan näin. Ja huomaa, että täältä voit etsiä viimeksi käytettyjä aktiviteetteja ensimmäisenä, voit etsiä täältä uusin ensimmäisenä tai sitten ihan aakkosellisella haulla. Sitten vielä sellainen juttu, että meillä on esimerkiksi tässä tuo Image Hotspots, millä saat tällaisia tägejä kuviin. Niin täällä lukee nyt päivitys saatavilla, joten se, silloin sinun pitäisi itse päivittää tuo sisältötyyppi ja se onnistuu niin, että painat tuota yksityiskohdat-painiketta. Täällä on pieni selvitys, millainen tuo aktiviteetti on. Tästä voit katsoa sisältödemon, mikä menee h5p.orgin web ja Täällä jos haluat käyttää tätä aktiviteettityyppiä, niin paina valitse, jolloin avautuu tuo editori. Jos taas sinun pitää päivittää se, niin paina tuosta päivitä. Ja hetken ajan se sitä päivittää, jonka jälkeen sinulle tulee ilmoitus, että sisältötyyppi on päivitetty. Jos haluat valita tämän Image Hotspot, niin paina valitse ja nyt avautuu tämä varsinainen sisältöeditori, johon aloitetaan kirjoittamaan otsikko tuon sisällön hakemiseen ja raportointiin. Ja nyt laitettaisiin taustakuva, eli tuo punaisella tähdellä merkitty on pakollinen ja sitten lähettäisiin tästä tekemään tuota aktiviteettia. Jos haluat katsoa, millainen tämä Image Hotspot on, niin tästä on esimerkki siinä tämän videon yläpuolella. Ja täällä kun on nuo näyttöasetukset, niin tosiaan jos haluaa käyttää niitä ladattavia tiedostoja, niin täältä täytyy laittaa tuoruksi Ruksisallin lataaminen. Tällöin voi tallentaa sen tiedoston omalle koneelle, mutta koska ideana oli esitellä sitä videoa tällä aktiviteetillä niin valitsen nyt tuon interactive video yksityiskohdat ja painan valitse ja vahvista, koska meille jäi se äskeinen kesken ja seuraavalla videolla jatketaan.